Artikelsökning i Finna Logga in i Finna med din egen högskolas användarnamn för att få tillgång till licensierat elektroniskt material. För att hitta en viss artikel välj sökartiklar eller tidskrifter A till Ö. Dessa hittar du under fliken sökfunktioner. Sök artiklar Skriv artikelns namn i sökfältet och tryck på förstoringsglaset. Om artikeln finns i fulltext i din egen högskolas finna hittas den bland de första sökträffarna. Klicka på artikeln. Här hittar du information om artikelns tillgänglighet. Den här artikeln finns i fyra olika databaser, men dess tillgänglighet kan variera beroende på databasen. Kontrollera att artikelns årgång samt tillgänglighet stämmer. Välj en lämplig databas. Du är nu i databasen Wiley Online Library. Välj pdf-ikonen för att kunna läsa artikeln i fulltext. Du kan också söka artiklar via sökfunktionen E-tidskrifter från A till Ö. Skriv tidskriftens namn i sökfältet. Använd citationstecken. Välj den rätta tidskriften och tryck på dess namn. Välj en lämplig databas. Du är nu i databasen J-Store Business Collection. Välj artikelns årgång och nummer. Tryck på artikelns namn. Genom att välja Read online eller Download pdf ser du artikeln i sin helhet.